غني الحون الفرايد يا فهد لا منه مالي غني طرق في القصايد وانا شاعر وتم ايه تطرب القريحة عند فرحت كل غالي والله لا ورق قصيدي لين فقم والله ان اللينا يا هونادي يبرك هالليالي نبي نطش العمايم والغايم ما نذم قصة جواله صدق شاعر واغني يطرق القصايد سوقها ما دم كل فكره تطيب باليدين، والله العرس نواف الفرح ما في حيله، فرحت نحدد مساره لين صارت تمتلين، ايه نواف الفكر فعله يورد للجميلة كل طيب شر راسه استخر مني وفين، لك عزاوي في خوالي وغيرك عزتين، صيت يجي يا ولد عقد فعايلهم فرد وقت تجيله الوهايب والجمايل والمكارم لبتي اخوان كل عسره للدليله قوم تزم الهوايل كنه تقول اسهليني الجنة لو تاريخ ضفره يوم اهدر ناس مرحبا بعد السلام مرحبا في حفل وغالي لحتزيت يتنزين في حيلة فرحة تنحدد مساره لين صارت شمتلين ايه نواف الفكر فعله والردزة الجميلة كل طيب شر وراشها تخر مني وفين لك عزوي في خواضي يوم عزتي صيت ومدن ومخلت كل فعل وقت جديلة الوهايف والجمايل والمكارم وارفجيني لابتي اخوان صبحا كل عسرة للذليلة قوم نتم الهوائل كنه تقول ازهليني الجمل و تاريخ و ضفرة يوم كل اللي دليلة والله ان فعل ربعي كنا ضيق مرحبا بعداد الزنا مرحبا في حفل ومالي لا اعتزلت